O feminismo ou unha persoa feminista? É unha persoa que está en contra da violencia de xénero e do machismo. Eso, que dixo un bateo. Si, sí, si. Sí. Os homens tamén poden ser feministas, apoiando esta, estas mulleres que ás veces non se lle respeta, como debe ser. Cando vas... Crecendo, ora que xa non son un rapaz, pois sí que vas vendo que hai moitas cousas que se perpetúan no tempo e que desgraciadamente siguen aí, xa non son aprecialo na familia, que incluso é duro, recoñecelo ou darte conta de que poden seguir esas, esas tendencias, senón, cando empezas a velos en propio na xente da túa idade, dicir, xente coa que te educaches, coa que xogaches de xoven e tal, e ver que hai esas tendencias, esos certos comentarios que ti pensas que podes sobrar, que seguro que eu son o primeiro en facer algunha destas cousas sen, sen darme conta, porque considero que é algo que está aí. Sei que hai algúns que, pois pues, os máis maiores ou así, que son criados neses, neses pensamentos pero que na miña idade debería de ser diferente. E que hai moitos que eu coñezo que sí que son así, pero hai moitos outros que, que non, en que deberían ser como eu, como eu son. Eu trato de fixarme moito nesas cousas, entonces cando detecto algo en xente da miña idade, choca-me incluso máis que velo en xente en xente maior. Cheat considero bueno. Eso es que es complicado porque yo digo que sí, hay gente, hay mujeres que a mí me dicen que yo no puedo decir eso, que no yo no. Entonces yo no me gusta poner etiquetas, no sé, no. Sé. Pero ¿por qué decir que no? Porque gente que hay gente piensa que hay gente que bueno, hay, hay mujeres que me dicen que, que yo no, no puedo decir, no me puedo considerar feminista porque eso es cosa de las mujeres, hay otras mujeres que me dicen que no, que sí que puedo. Eso, yo pues yo prefiero no prefiero no poner etiquetas. Yo sé cuáles son mis ideales y yo qué sé. ¿De ¿Qué piensas Y lo que yo pienso, entonces yo, yo considero que bueno, mis ideas obviamente yo obviamente voy a considerar que mis ideas son correctas, mm. no sé si lo son o no, bueno. mm, yo soy hombre y bueno, pienso que todo todo el mundo debería ser feminista hoy en día porque al final eh, lo que se busca es la igualdad en todos los aspectos. A mí eso personalmente algo positivo porque el feminismo es que las mujeres también tienen, evidentemente tienen derechos y te pues tienen los mismos delitos que cualquier persona. Eh, no creo no creo que sea nada malo. No, no es que exactamente lo que es, pero yo pienso que algo bueno, que las mujeres tengan los mismos delitos que cualquier persona, eh, que, o que reclaman porque a veces no se respeta eso. El machismo es que el hombre está por arriba de la mujer? ¿O qué piensan que es así? Eh. É o, é o maltrato de, de, un ame, de unha amea e unha muller. Unha amea e unha vez para bueno, Instituto unha vez nos daron unha charla de igualdade. A verdade, foi moito tempo, non me acordo, pero, bueno, o argumento era ese, que é a igualdade de, entre unha muller e un home. Unha persoa máala. O que é unha persoa que maltrata a unha mm. a outra. É mala. Eh, Homens, por, por exemplo, no deporte parece-me que se fixa máis nos homes e que nas mulleres non se destaca tanto por exemplo, nas noticias poucas veces destacan o das mulleres e, e sempre o dos homes o destaca máis e iso, pois, debería de ser pois que os dos serán o mismo nas noticias e logo tamén asesinatos que aparecen nas noticias e todo iso Pois tamén, nada nada ben, nada ben, ten que calear eso, iso. Eu creo que os sea, micromachismos, esas cousiñas pequenas, a que están pola parte de abaixo, dize ver, non? É onde podes verte a veces identificado en dicir Ui, isto, pois pues, resulta que o fixen algo na vida, ou pase, isto non me daba conta que o estaba facendo e fixen. Nesas cousas que te das conta, nese momento que te cae almo os pés de darte conta de que como poden facer isto, diste, bueno, pois pues aquí é onde teño que poñar o meu grande área para dar un pasiño máis. Cando eu empecéi no baile, os meus amigos decíame eso é de nenas, non sei que, o baile, pero a min gustoume, dai día de hoxe sigo bailando, porque gustame, non é que sea de homens ni de mulleres, a min gustame e xa tá. Thank you.